یادوں میں تیری یاد تھی کیا یاد تھا کچھ یاد نہیں تری یاد میں سب بھول گیا کیا بھول گیا کچھ یاد نہیں بس یاد ہو تم صرف یاد ہو تم کیوں یاد ہو تم کچھ یاد نہیں